امرأة محاده تسأل هل يجوز لها الرد على من يقرع الباب وكذا التليفون ومشاهده التلفاز؟ نعم نعم المحاده لها رد بكلام باللسان على الباب وكلام على الهاتف مع يكلم لا حرج عليها بذلك مثل غير هذه النساء اذا كان الكلام ليس به طلبوا ترد عليهم تكلمهم اذا طلب الباب من الهاتف من؟ تسأل ماذا يريد؟ اذا كان تعرفه سالته عن حاله وعن اولاده وما اشبه ذلك. المحاد تواعي امور خمسه. يا تواعي امور خمسه المحاد المتوفى عنها يعني. الامر الاول تبقى في بيت زوجها. الذي مات ويسافر جديد. لانه امرت بقائه في البيت الا من عله مثل بيت بيصيح او يستاجر ابوها يأجرونه او ما عنده احد يؤنسها تخشي على نفسها كفى بالآخرة اما ما دام البيت يستخدم في يؤنسها وقال صالح تبقى في البيت حتى تنتهي من بين العله. الا لها خروج من حاجه من خروج الطبيب. وخروج الحاجة تأتي بها من السوق وما أشبه من الحاجات التي تخرج لها. الأمر الثاني لا تلبس ملابس جميلة. تلبس ملابس غير جميلة. يعرفونها يعني عن ثوب العصب عن الملابس الجميلة. تلبس ثياب غير جميلة. أسود أو أخضر أو أبيض أو نحو ذلك مو الأمر الثالث لا تأتي الطيب في الأطياف لا إلا إذا كانت تحيي شابة تحيي. إذا ظهرت من الحي لها أن تستعمل بعض البخور. الرابع الحلي لا تلبس الحلي. لا اسوار ولا قلائل ولا خواتم تترك الحلم لان غصنها عنها. الخامس امور فعل لا تستحي ولا تتحنى تتعب بعض الحنة لانه جمال فلا تعطى عينها ولا تتهنى في يديها ونحو ذلك لانه لأن ونحن من الجمال وغصب المكياج ونحوه تترك هذا الشيء. هذه ثلاثه امور تجنبها الحاده وما سواها مثل ما ما سواها مثل ما تسمع الاذاعه مثل إذاعات القرآن المفيدة للناس إذاعات القرآن نوع الدرب ينبغي أن كل واحد يسمع إذاعات القرآن نوع الدرب لأنه مفيد أما التمثال في خطر التمثال في خطر تجنبه أولى وأسهل لكن مثلا إذا سمع شيء طيب يعني إذاعات القرآن سمعها أو سمع ندبة مفيدة أو سمع أخبار مهمة ولا يضره لكن يغلق ما عنده عن الأغاني والملاهي والمسلسلات الضارة لا يسمعها ولا ينظر إليها يغلقها